Eugen Teodorovici propune mesuri revoluționare, schimbare de paradigm în sistemul de stat. Companiile cu capital majoritar sau integral de stat ar putea fi obligate să participe la licitațiile publice organizate de autoritățile publice, potrivit unei propuneri anuncate joi de ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Acest set de măsuri are rolul de a sub liniere pe competitivitatea companiilor deținute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achiziție public, potrivit ministrului. Prima mesur propus este ce se va întocmi de ce trebuie autoritățile publice tutelarea unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii sub linierei activit și autorizate prin statut, anunca Teodorovici. A doua măsură se va lua prin publicarea unui ordin al presubliniere dintre Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ANAP, care se va referi la obligativitatea transmiterii de ce către autoritățile contractante. După publicarea anuncului de participare în sistemul electronic de achiziții publice, SEAP, a unei invitații de participare în procesul de achiziții publice ce fiecare operator economic din list. A treia măsură se va mandata, de ce trei publice tutelare, prin reprezentanții statului, în Consiliul de Administrație subliniere IAGA, pentru a hotră cu privire la obligativitatea operatorilor economici de a transmite oferte sublinierăi de a participa la procedurile de achiziții public sectoriale, organizate de autoritățile contractante de la care au primit invitația? Apoi, ne vom uita, din 100 oferte transmise, câte vor câștiga, a afirmat Teodorovici. El a subliniat ce este o schimbare la care există punctul de vedere al Consiliului Concurenței, deci nu există niciun fel de atingere a principiilor europene în materie de concurență. Teodorovici a precizat ce această idee a pornit de la problemele întâmpinate de Ministerul Finanțelor când a fost nevoie să cumpere servicii de transport aerian. Am constatat, în mod neplăcut, ce operatorul nostru național de transport aerian nu a ofertat la solicitarea noastră. Astfel, ministrul finanțelor a fost obligat să peletească, în loc de 200 subliniere – ceva de euro – cursa respectiv, 500 subliniere – ceva de euro, în cazul unei rute extinse, pentru ce operatorul național nu a ofertat. <fie> Înseamnă ce astfel de situații, pentru care statul a avut măsuri de sprijinire? Nu au efectele necesare, a afirmat Teodorovici.